Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα δεν θα σας πω τι θα φτιάξω, αλλά θα σας το περιγράψω. Λοιπόν, φανταστείτε ένα γλυκό, γιατί θα φτιάξουμε γλυκό, που να έχει στρώσεις από τραγανή καραμελένια σφολιάτα Στρώσεις. Ενδιάμεσα από αυτές τις στρώσεις, να έχει πολύ ωραία κρέμα με γεύση βανίλιας. Και όλο αυτό γύρω-γύρω να έχει τριμμένη σφολιάτα, και ζάχαρη. Τι είναι? Πολύ καλά, καταλάβατε. Είναι MILFAYR! Σήμερα θα σα δείξω την καλύτερη συνταγή που υπάρχει. Θα φτιάξουμε την κρέμα μόνη μα. Θα γίνει όπω ακριβώ πρέπει να είναι. Θα ψήσουμε τι φωλιά μέσα στο φούρνο να γίνουν τραγανέ και να γίνουν πάρα πολύ ωραίες όπω ακριβώ πρέπει να είναι στο MILFAYR. Για να φτιάξουμε το ωραιότερο γλυκό που έχετε δοκιμάσει ποτέ σα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το τι χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα MILFAYR. Χρειάζεται μία τραγανή σφωλιάτα. Και μία βελούδινη κρέμα. Και τα δύο θα σα δείξω πώ θα τα φτιάξετε σήμερα. Πρώτα ξεκινάμε με την κρέμα. Λοιπόν, σε μία κατσαρόλα θα βάλω περίπου όλο το γάλα. Θα κρατήσω 100ml μόνο στην άκρη, γιατί τα χρειάζομαι. Και τα αφήνω δίπλα από τα γάλα. Παίρνω τη ζάχαρη και ρίχνω τη μισή μέσα στην κατσαρόλα. Την άλλη μισή την κρατάω και την αφήνω στην άκρη. Παίρνω ένα stick βανίλια. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε stick βανίλια, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Θα βάλετε βανιλίνη, το σιροπάκι βανίλια από την αρχή. Σε περίπτωση όμω που δεν μπορείτε να βρείτε ούτε καν σιροπάκι έχετε αυτά τα ε, πλαστικά τα που ανοίγουμε και έχει βανίλια μέσα, μπράβο αυτά, ε, θα βάλετε δύο από αυτά, θα τα βάλετε στο τέλο. Γιατί αν τα βάλουμε στην αρχή, χάνουν το αρώμά τους. Ενώ το σιρόπι βανίλια και το stick βανίλια, όσο περισσότερο τα ζεσταίνουμε, τόσο πιο έντονο δίνουν το αρώμά του. Οπότε βγάζω τα σπόρια από τη βανίλια. Ρίχνω μέσα και τα σπόρια και το στick και ανάβω το φωτιά Τώρα. Πάμε δίπλα, στον μπολ. Παίρνουμε ένα μπολ και ρίχνουμε τους κρόκους μας και την υπόλοιπη ζάχαρη. Είναι πολύ απλή η διαδικασία, απλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα σύρμα και χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Από τη στιγμή που θα ρίξουμε του κρόκους μαζί με τη ζάχαρη σε ένα μπολ να ανακατεύουμε κατευθείαν, γιατί άμα δεν ανακατέψουμε, η ζάχαρη ψήνει το αυγό και το κάνει η ομελέτα. Ανακατεύουμε. Με το που ανακατέψουμε λίγο, ρίχνουμε τα 100ml γάλα που αφήσαμε στην άκρη. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα και το τελευταίο υλικό που ρίχνουμε μέσα είναι το corn flour. Το ρίχνουμε και αυτό Σε περίπτωση που δεν βάζαμε το γάλα και ρίχναμε το corn flour μαζί με τα αυγά, το μείγμα μας στάδενε πάρα πολύ και δεν θα μπορούσε να γίνει σωστά ε, η ομογενοποίηση. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Και τώρα θα περιμένω μέχρι που να βράσει το γάλα. Με το που βράσει το γάλα θα κάνω τα σιγά σιγά του γάλακτος μέσα στο μείγμα με τα αυγά, σιγά σιγά σιγά σιγά. Μετά θα ξαναρίξω όλο το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα μέχρι που να δέσει η πατισέρι μου, γιατί θα φτιάξουμε μία πατισέρι. Το μείγμα μου από το γάλα άρχισε να βράζει. Το βγάζω από τη φωτιά και μόλις το βγάλω από τη φωτιά θα χρειαστώ έναν άνθρωπο και εσείς θα κάνετε το ίδιο. Βασικά εγώ θα μπορούσα να το κάνω και μόνος για να το παίξω μάγκας, αλλά επειδή εσείς σπίτι δεν θέλω να αποτύχετε με τίποτα, θα καλέσετε κάποιον να έρθει δίπλα σας. Μάρκο. Είναι μου. Κάς, Μάρκο, είναι συνεργάτη μου. Καλή, Μάρκο. Καλέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να ανακατεύει και εγώ να σου ρίχνω σιγά-σιγά το γάλα. Γιατί εσεί, αν προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό σπίτι και προσπαθήσετε να μεταφέρετε από το ένα στο άλλο και να ανακατεύετε την ίδια στιγμή, καταλαβαίνετε πω είναι αδύνατο. Κοιτάξτε, γιατί άμα ανακατεύει, σου πέφτει το γάλα μέσα από την κουτάλα. Εσεί δεν θέλω να αποτύχετε. Θα τα πάτε μια χαρά, γιατί θα έχετε ένα βοηθό από που θα ρίχνετε το γάλα σιγά-σιγά μέσα στα αυγά. Λοιπόν, ρίχνουμε και τη βανιλιά μέσα, δεν μας πειράζει καθόλου, κοιτάξτε. Οχ. Και μόλις ρίξουμε όλο το μείγμα μέσα, σιγά σιγά, ξαναπάει όλο πίσω στην κατσαρόλα. Α, τίποτα, δεν θα βοηθήσει καθόλου, ε. Ευχαριστώ. Γεια σου Μάρκο. Πες ένα γεια τουλάχιστον. Yeah, yeah. Ωραία. Λοιπόν, ρίχνω πίσω όλο το μείγμα στην κατσαρόλα και τώρα σιγά σιγά Πάλι σε σιγανή φωτιά θα ανακατέψω μέχρι που να σφίξει και να δέσει το μείγμα. Θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμο όταν φύγει ο αφρός πάνω από την παντησερή μα. Όταν εξαφανιστεί αυτό ο αφρό που βλέπετε από πάνω, σημαίνει πως είναι έτοιμο και έχει σφίξει ακριβώ όπω πρέπει να είναι. Λοιπόν, από το ένα σημείο φαίνεται ότι δεν έχει δέσει και από το άλλο σημείο δεν είναι κατευθείαν. Κοιτάξτε, και άμα κατέβετε καλά, δεν πρόκειται να κάνει καθόλου γουρμπαλάκια, θα βγει βελούδινη, ωραία. Βλέπετε. Σε αυτό το σημείο βγάζουμε από τη φωτιά να το θυμάστε πάντα, ο καλύτερο σύμαχο ε, στη μαγειρική είναι αυτό να ξέρουμε πότε να βγάζουμε από τη φωτιά κάτι και πότε πρέπει να το ξαναβάλουμε. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναβάλω και δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε τι επειδή την ε, γέμιση μα θα τη χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν μετά στο μυθέρι, δεν πρέπει να έχει καθόλου γεύση από αλεύρι, από corn flour. Αυτή είναι εξαιρετική. Έχει μαγειρευτεί το corn flour, οπότε δεν νιώθω καθόλου τη γεύση και είναι έτοιμη. Έχω βγάλει τη φωτιά, κλείνω το μάτι, έχω το βουτιάκι μου εδώ πέρα. Θα το κόψω μικρά-μικρά κομματάκια και θέλω να είστε γρήγοροι, γιατί το βούτυρο το ρίχνουμε για δύο λόγους. Πρώτον, για να μας δώσει ε, μια πιο βελούδινη υφή και πιο ολοκληρωμένη γεύση στην κρέμα μας. Και δεύτερον, για να μας κρυώσει το μείγμα. Αυτή κυρίε και κύριοι είναι η κρέμα πατήσεϊ. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και κατευθείαν μεταφέρουμε την κρέμα μας σε ένα σκεύος για να την κρυώσουμε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Η σύστασή τη είναι τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστική και γίνεται μόλι σε 5 λεπτάκια. Τώρα, επόμενη κίνηση. Οπωσδήποτε πρέπει να καλύψουμε μία μεμβράνη. Και όχι απλά να καλύψουμε, πρέπει να φροντίσουμε η μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στην κρέμα μα για να μην πιάσει πέτσα από πάνω η κρέμα. Γιατί, αν πιάσει πέτσα, όσο και να τη χτυπάμε μετά, δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει. Σε αυτόν τον λόγο, παίρνουμε τη μεμβράνη, βάζουμε από πάνω και μόλις βάλουμε από πάνω με αυτές τις κίνησει εδώ πέρα, φροντίζουμε να κουμπήσει με μεμβράνη πάνω στην κρέμα μας. Η κρέμα μας πάει στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 με 3 ώρες μέχρι που να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τις φωτιάτες μας. Χρειάζομαι δύο σφολιάτε, μια συσκευασία σφολιάτα χρυσή ζύμη που έχει δύο τεμάχια μέσα, τα κάνουμε έτσι αρκετή ποσότητα, η κογυνή εκεί, είδατε κάναμε και αρκετή κρέμα, οπότε μην τολπιθείτε, μια φορά κάνουμε μυλφέι. Χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη, που είναι ιδανική για αμυρέ συγλικέ πίτρε και βέβαια για το αφράτο μυλφέι που θα φτιάξω σήμερα. Μπορεί λοιπόν, να ανοίγουμε τα φύλλα μα σφολιάτα κοιτάξτε. Και θα κάνετε ακριβώ ό,τι θα σα δείξω τώρα. Κανονικά έχουμε συνηθίσει γενικά το μιλφέκι να το τρώμε λίγο διαφορετικά στην Ελλάδα. Αφήνουμε τα φίλα σπογιά τη να φουσκώσουν, γίνονται πάρα πολύ φουσκωτά, μετά τα κόβουμε στη μέση και φτιάχνουμε το μιλφέκι μα έτσι. Αλλά το μιλφέκι το σωστό γίνεται όπω θα σα δείξω εγώ τώρα. Παίρνουμε άγνοι ζάχαρη. Πασπαλίζουμε μπόλικη. Και κρυσταλλική να ρίξετε, δεν με πειράζει. Αυτή να ρίξετε. Ζαχαρίτσα, γιατί θέλουμε να καραμελώσουμε πάρτε ένα πλάστη και θα πατήσετε ελάχιστα τη ζάχαρη μέσα στη ζύμη. Ελάχιστα. Βλέπετε δεν απλώνω το ζυμάρι μου, απλά πατάω λίγο τη ζάχαρη μέσα. Επόμενο, βασικό σημείο. Παίρνουμε ένα πιρούνι και κάνουμε μπόλικέ, μπόλικες τρύπες σφογιάτα. Ενώ κανονικά σφογιάτα είναι ε, μία ζύμη που φουσκώνει πάρα πολύ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θέλουμε να φουσκώσει τόσο πολύ. Θέλουμε να μείνει λίγο πιο συμπαγή και να είναι πιο τραγανή και πιο καραμελένια. για αυτό το λόγο πάρετε το πυρούνι. και τρυπήστε τη φωλιάτα σε όσα περισσότερα σημεία γίνεται. Τέλος! Και πάμε να κόψουμε τώρα τη σφογιάτα μας. Κόβουμε στη μέση, εδώ. Και εδώ. Κόβουμε ξανά στη μέση και στα τρία. Ουσιαστικά θέλω η κάθε σφολιάτα να βγάλει 12 κομμάτια. Παίρνουμε την κάθε σφολιάτα και βάζουμε τη μεριά που έχουμε πασπαλίσει με ζάχαρη προς τα κάτω. Εντάξει. Αφήνουμε λίγο κενό μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουν. Και πασπαλίζουμε με λίγο ακόμα άχνη ζάχαρη. Ο φούρνο μου είναι προθερμασμένος στου 190 βαθμού. Είναι πολύ βασικό ο φούρνο να είναι στου 190. Όλε τι φωγιά τι κίνονται από 190 και πάνω, 190. 190-200. Αν βάλουμε σφολιάτα κάτω από 190, δεν ψήνεται σωστά. Βάζουμε μέσα και ψήνουμε περίπου για 15 με 20 λεπτάκια. Έχουν να γίνουν ωραίες καραμελένιες, τραγανέ. Δεν θα φουσκώσουν πάρα πολύ γιατί τη τρυπήσαμε, Έτσι ακριβώ θέλουμε να γίνουν. Θα ψήσω αυτέ. Θα ψήσω και τι άλλε και μόλι τελειώσω τι μου θα βγάλω να σα δείξω τι έχω κάνει. Ψηλά -ψηλά στο φούρνο. Οι σφογιάτες μου είναι έτοιμες. Η κρέμα μου έχει κρυώσει, οπότε ήρθε η ώρα να συνερωμολογήσουμε το μυλφέι. Τώρα, έχετε δύο εναλλακτικές. Η ε, μία εναλλακτική να πάτε κατευθείαν με την κρέμα, αφού την αναφρατέψετε λίγο στο μη να βάλετε, θα είναι έτσι πιο συμπαγή, θα θυμίζει περισσότερο τη γέμιση από τα τρίγωνα πανοράματο. Και η άλλη είναι να ρίξουμε λίγο κρέμα γάλακτο μέσα για να την αναφρατέψουμε. Μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Εγώ σήμερα θα σα κάνω την εκδοχή με την κρέμα γάλακτο για να σα δείξω και τι δύο εκδοχέ. Γιατί η άλλη ουσιαστικά τι είναι, απλά χτυπά λίγο την κρέμα και την ανακατεύει. Και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θέλουμε 200 ml κρέμα γάλακτο, 35% λιπαρά, σε θερμοκρασία ε, ψυγίου, την έχουμε να βάλει μόνο μόλις από το ψυγείο, πρέπει να είναι παγωμένη, γιατί άμα δεν είναι παγωμένη δεν θα γίνει ποτέ σαν αντιγί. Τη βάζουμε σε ένα ξεράκι και τη χτυπάμε πολύ καλά με το σύρμα μέχρι που να αφρατέψει. Η σαντιγί μου είναι έτοιμη. Θέλω να έχει τη σύσταση σαν στραγγιστό γιαορτάκι, μην τη σφίξετε πάρα πολύ. Και σας λέω ότι αυτό το σημείο είναι προαιρετικό. Μπορείτε άμα θέλετε να μην βάλετε καθόλου σαντιγί, εμένα μου αρέσει περισσότερο με σαντιγί. Την κρέμα μα, τη θυμάστε που την βάλαμε στο ψυγείο να πίξει. Κάτι τώρα που έχει γίνει. Θα τη βγάλω όλη την κρέμα. Έχει ζελάρι. Είναι πολύ φυσιολογικό το. Βλέπετε πώ έχει γίνει. Και αυτό εδώ πέρα το ζελάρισμα που έχει κάνει θέλω να το σπάσω. Και πώ θα το κάνω αυτό, χτυπώντα λίγο στο μίξε. Το βάζω κατευθείαν στο ίδιο μίξεράκι που χτύπησα τη σαντιγή. Δεν χρειάζεται να πάρω καινούριο. Ξανά πίσω. Με το ίδιο σύρμα. Και χτυπάμε. εισα ισα 20 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Και κοιτάξτε εδώ. Θυμάστε πώς ήταν η κρέμα μας μόλις τη βγάλαμε από την κατσαρόλα. Έτσι ξανά έγινε. Απλά χτυπώνταστε λίγο στο μίξερ. Άμα δεν έχετε μίξερ, με ένα σύρμα χειρός θα γίνει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ρίχνω μέσα τη σαντιγί. Και με απαλές κινήσεις παντρεύω τα δύο υλικά. Και θα μοιράσω την, την κρέμα μου. Μα κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Είναι φανταστικό. Θα μοιράσω τη κρέμα μου σε δύο κορνέ, άμα δεν έχετε κορνέ σπίτι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα θα κάνετε όλο το μικφέιβ με κουταλάκι, γίνεται κανονικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάει και αυτό στην άκρη. Και πάμε να στήσουμε το γλυκό μας. Παίρνουμε το ένα κορνέ, κόβουμε και βάζουμε λίγο σε ένα ξύλο ή ένα σκευός που θέλουμε στήσουμε το γλυκό μας γιατί θέλουμε να κολλήσει από πάνω το μερφέιγκ. Δεν ότι αυτό είναι μια χαρά. Είναι και ωραίο το σχήμα. Λοιπόν, πώς θα τα βάλω. Έτσι θα βγει μια χαρά. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία... Κανονικά στις θα κάνετε τρεις τρόσες, εγώ έκανα τέσσερις και θα πάσετε να δω ότι δεν θα μου φτάσει πολύ για να ρίξω από πάνω. Αλλά θα βρω τη λύση, πρέπει να τη βρω γιατί λίγο θα γίνουν ρεζίλοι. Ε, λοιπόν, ρίχνω και την υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Θα πάρετε ένα κουτάλι και να φροντίσετε να το κάνετε να φαίνεται λίγο πιο όμορφο. Λοιπόν, πιο τσιφογιάτα έχει μείνει, βάλτε ένα μπολ. Σκεφτείτε κάποιον που δεν αγαπάτε πάρα πολύ. Μπράβο! Και βγάλετε όλη αυτή την αγάπη σας στην υπόλοιπη σφολιάτα που έχει μείνει. Θρηματίστε την. Εντάξτε εδώ. Και θα έρθουμε από πάνω και θα στολίσουμε το μιλφέιλ μας. Εντάξτε εδώ τι ωραίο που φαίνεται. Λοιπόν, και τα κλασικά. Μιλφέιγ χωρίς άχνη ζάχαρη δεν είναι μιλφέιγ. Λοιπόν, θα κόψω ένα κομμάτι και πείτε μου πόσο ζηλεύετε τώρα. Ακούστε. Αυτή είναι η διαφορά του δικού μου μιλφέιγ με όλα τα υπόλοιπα μυλφέι τη αγορά. Το δικό μου μιλφέιγ είναι πραγματικό μιλφέιγ. Μιλφέιγ σημαίνει χίλια φύλλα και νομίζω ότι αυτό έχει παραπάνω από χίλια. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε, ακούτε πόσο τραγανό είναι και πόσο ωραία κρέμα έχει εδώ μέσα. Παναγία μου, είναι τόσο τραγανό. Έχουμε ε, καραμελένια σχολιάτα, κρέμα. Καραμελένια σχολιάτα, κρέμα. Και έτσι θα βάλετε τρεις χρόνες όπως είπα, μόλις κάνετε το μελφέ, νομίζω ότι ό,τι συνταγή είχατε ως τώρα στις ζωέ σα, την πετάξετε και θα κρατήσετε αυτή, 100%. Μόλις κάνετε το MyFake, γράψτε comments από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας, θα πείτε μόνο καλά λόγια. Μόλις κάνετε το MyFake, να πατήσετε subscribe στο κανάλι μου. Μόλις κάνετε το MyFake, να το μοιραστείτε με όλους τους φίλους. Ε, και το γλυκό αλλά και το βίντεο, καταλαβαίνετε. Φιλάκια, πάρα πολλά ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο, Γεια σας!